Í þess tilfelli varum að ræða mjög flókinn og alvarlegan og lífsættulegan áverka af kransæðarstíflur. Skaðin var orðinn svo stór að, að það var erfitt að, að finna leið til að laga hjartað. Þar kemur inn þrývita prentunin til að gera þetta mögulegt. Þetta teknologið har vært mjög úr að verða því að ræða but also helping him to understand part of the anatomy that was hidden from the radiological images. And to this, it gets a lot of long and long and long, and it takes a lot of time for many days, that when it comes into the heart to do this, it doesn't have to be able to make a huge damage in the heart. It doesn't have to open the heart with the með því að geta deginum áður undibúið aðgerðina þá verður hún markvisari, örgari og þurr maður getur búin velja bæði nálar og bætur rauninni til viðgerða á miklu meiri nákvæmnu og, og spara gríðan tíma sem annars færi í aðgerðina því að það er líka mikilvægt að aðgerðin taki stuttan tíma ein stuttan tíma mögult er svo að hjartarsjátt skattist ekki vegna þess að það færi ekki súrefni og næringu og, og, næring og meðan að verið að gera við þa honum líður vel, við talaði við henni í fyrradag og hann hraður bara til fljót, vinnufær til allra verkarunnar. Ef við hefðum ekki haft því þrývita prenturuna í fyrst tilviki þá hefði það orðið erfitt og erfiðar á ólíklegar að mann hefði komið manninum lifandi í gegnum aðgerðina